Kavo, sladko, grejnko, kakšno piješ? Ne, ne sodeluje. Živjo, en mesec je na in z vami sem spet Aljaš iz Lidlovi Vitalnice. Dan se nahajam na Viševniku, šel sem turno smučat oziroma bordat in dan je zavikat. Poglej tole no. Za mano, tri Na strani veliki dražki vrh, ablanca, mali dražki vrh. Noro. Torej, spoznal sem ta dva vojaka zdajle. Mitja. Robert. Robert pa Mitja. Dela ta dol uh, v kasarni od slovenske vojske. Kaj je v bistvu ta kasarna včasih bila? Prej sem jih tako razložil, pa da kar ponovimo še enkače vrlo. Ja, to je stara vojska imela uh, kasarno, ki so se urli uh, akademci. Se pravi, to so časaj rekli pitomci uh -huh. uh, in slovenci so, so bili v glavnem inštruktori, da so se učili smučati. V bistvu akademci te, ki so delali v vojaško akademijo, ne. Je bilo pa zanimivo jih videli se mučati, no, ker to so ljudje, ki so pošli iz cele Jugoslavije. Jaz sem jih videl, ko sem bil mejhen tukaj, ko so se učili in je to zanimivo, no. mm -hmm. <laughs> e, Biatlon pa ja. bolj komercijalne narave, ne. Mhm. Mm to sem spil. Ok, okay. Uh, jaz sem skuhil kavo, ali bomo kavo spil? Bomo. Evo. <laughs> Najboljša kava je vedno na 2 tažn metrov. Zdaj pa, čas da si povrnem energijo, dam bortno noge, pa gremo počasi v dolino. Aha, pa še tole. Uh, danes sem šel torej na Viševnik. Viševnik je 2050 metrov visoka gora, nahaja se v Julijskih Alpah, nudi pa nore poglede na Triglav, nore poglede na Kamniško-Salinske, na Karavanke. Um, v glavnem, no. <laughs>